الرحمان شور والا سالن بہت مزے دار اور لاجواب کی سب کا بنا ہے یہ دیکھے یہ دیکھیں بہت بہت مزے اور ہی ٹیسٹی یہ ریسیپی ضرور دیکھیں ہم کس طریقے سے بنائیں گے اور کیسے بنائیں گے تو آئیے ریسیپی کے ساتھ چلتے ہیں بناتے ہیں چکن آلو کا سالن کس طریقے سے بنایا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم چکن آلو کا سالن بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے لی ہے بیس کے جی مرغی اس مرغی کو ہم کریں گے فرائی فرائی کرنے سے ٹیسٹ اور زبردست قسم کی مرغی بنتی اور ٹوٹنے سے بھی بچ جاتی ہے مرغی میں ایڈ کریں گے لال مرچ ہلدی نمک یہ لگا کے مرغی کو فرائی کر لیں گے دوسری طرف ہم نے کڑھائی بھی رکھا ہے کوکنگ آئل گرم ہو رہا ہے تب تک چکن کو مسالہ لگاتے ہیں ये हमने लिए हल्दी जी लाल मर्च ऐड कर देंगे नमक ऐड कर देंगे चिकन उकर लेंगे मिक्स अच्छे तरीके से चिकन उकर देंगे मिक्स दूसरी तरफ हम करेंगे मिसाला तैयार और इसमें ऐड करेंगे तीन केजी जी कुकिंग ऑयल अच्छे तरीके से ब्राउन कर लेंगे लाइट ब्राउन कर लेंगे फुल ब्राउन नहीं करेंगे गर्म हो चुका है चिकन ऐड कर देंगे बिस्मिल اچھے طریقے سے چکن کو فرائی کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الحمدللہ یہ دیکھیں جی اور ہمارا پیارا سا چکن فرائی ہو چکا ہے اب نکال دیں گے اس کو الحمدللہ प्याज लाइट ब्राउन हो चुका है अब इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट हल्का सा पानी ऐड करेंगे हल्का सा जीरा डालेंगे काली मिर्च डालेंगे जीनी करेंगे, तेज बता आड़ करेंगे, दालचीनी करेंगे टमाटर टमाटर ऐड कर दिए हैं टमाटर को चार पाँच चार से पाँच मिनट पहले पर ढूंढ लेंगे ہم نے دو سے تین منٹ اچھے سے بنا کر لیں گے نمک بھی ایڈ کر دیں گے ایک چمچ اور آلو جو ہے ہم نے دس کے جی کاٹ کے رکھ دی ہے موٹے موٹے وہ بھی آپ کو انشاءاللہ دکھائیں گے تین سے چار منٹ کے لیے اچھے طریقے سے مسالہ بھون لیں گے اس لیے ہمارے دہی ایڈ کریں گے ڈیڑھ کے جی دہی یہ ایڈ کر دیں گے اس کو دو سے تین منٹ مزید بنائی کریں گے اور اس کے بعد ڈالیں گے آلو یہ دیکھیں جی الحمد للہ الحمد للہ بہت مزیدار چکن کا مسالہ ریڈی ہو چکا ہے چکن آلو کا سالن کا مصالحہ بالکل ریڈی ہے अब इसमें ऐड करेंगे आलू ये है जी आलू बड़े बड़े पीसेस कर लेड कर देंगे इसको हल्की आग के ऊपर तीन से चार मिनट के लिए बुनाई करेंगे ऐड कर देंगे पूरा डाल दो چمچ الحمد للہ الحمد الحمدللہ بہترین قسم کا ہمارا آلو گوشت کا مسالہ ریڈی ہو چکا ہے یہ دیکھیں الحمدللہ للہ چکن ہم نے مکمل فرائی کر لیا ہے یہ دیکھیں अब इसको जो मिसाला हमने रेडी किया है उसमें ऐड करेंगे अब इसमें हम चिकन ऐड करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे चूल्हा बोल देंगे अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे हमें जितना छोरवा चाहिए होगा उस हिसाब से हम पानी ऐड कर देंगे अब इसको उबलाने देंगे हल्की से हम काली मिर्च ऐड करेंगे बॉर्डर بسم الرحمٰن الرحیم دیکھیں جی الحمد للہ الحمد للہ آلو گوشت کا سالن بالکل ریڈی ہو چکا ہے آلو گوشت بھی کہہ سکتے ہیں چکن آلو کا سالن بھی کہہ سکتے ہیں ہاپا سٹائل میں بہت مزیدار بنائیے دیکھیں اب اس کا چولہا ہم کر دیں گے سلو چار سے پانچ منٹ کے لیے اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا سالن بالکل ریڈی ہو جائے گا بسم اللہ الرحمن میں دیکھیں بہت مزیدار قسم کا سالن ہمارا ریڈی چکے ہیں اب اس کو بھر کرم مسالہ ڈالیں گے گرم مسالہ ڈال کے چولہا بند کر دیں گے الحمدللہ چکن آلو کا سالن بالکل ریڈی ہو چکا ہے یہ دیکھیں بہت مزیدار اور یمی سا بنا ہے اب یہ پی فالو کریں انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ